La alors. alors, monsieur, avant de c'est bon, stop corruption, la carte, il faut vraiment, il faut démontrer le monde total et démontrer la carte. Ils sont en train de courir la drap à tous pour sauver l'Europe. Le plus le petit pays, le, est, le monde aujourd'hui, la plus grande. أنا عليكم رانا قدام لا فيفا voilà قال لك بريفي لي من هيك السلام عليكم بارطاجيو ماكسيموم ونتمنى الخير نستنى فيفا هذا لو كوميسار هذا لو هذا. You can come there no you are member for fifa? هذا تاع الفيفا ما حبش يحضر. خمره بوليسه ما برتو ما بزاف حنا جينا غير نديرو وقفه راه جايين. جايين ان شاء الله المهم كمال تري كمال عبدي دي ميرسي بور لي دابا راهو على اه واحد اللي عندهم خلونا نصورو كاع باش يعرفوا ميساج تخي <تحبي> يعني. <تصفيق> <تصفيق> يحب يطلع في البلاصه يقعد قدام اللي يحب يفيد يقعد ما يلموا بعضهم وراهم اللي عندهم اه اه عندهم اه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 بيفاشي وا توتي من أمام مقر في سويسرا اجتمع مناصرون المنتخب الجزائري برساله قويه للعالم ليقولون لا للرشوة لا لما قاموا به للجزائر التي تدفع ثمن مواقفها سيسوا القضية كرة القدم يقولون أنها ليست سياسية لكنهم لماذا روسيا أقسيت إذن هل حل حلال عليكم وحرام علينا سيستم كل شيء فضحناكم بصوت والصورة رشوة إدو كسامة حكام من قبل الآن اروح الاروح سي تريز امبورطون خويا اروحكمنا هذه ان حكام افريقيا مرتشين هذه الجزائر هي ما وراء وحدهم أه? مع إخواني أسمع... موالزائلين موالزائلين <تصفحة> في مساعدة الله. إيه، إيه، الذي إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، كان له يد في إيه، إيه، إيه، إيه، إذن من هنا من أمام الهدايا حل حل؟ صحيح صحيت حل؟ إن شاء هنا في أنا أستغلق. أستغلق. عشر دقائق أنا أستغلق. الله أستغلق. الله في فجيش ديك دينك شطورت عشاوية شور <تصفيق> وأمور أكتشوش كيلوه والله. والله. عن هناك يا خلاص فريد نحن النور وأنتم الظلام نحن الخير وأنتم الشر نحن هكذا الجبال ويطلق دائماً في من يريد كسرها سنكسر من يقف أه إلى من هم يريدون السلام ونحن هنا أمام من يريد خونا لهذا جواند هاولي كل أجمع قسم من قسما بالنازلات الماحقة والدماء الزاكيات الطاهرات والقسمان بالنازيات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن كنا في حياتي او ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا الجزائر بالجزائر والاعلام الجزائري يسقط الاعلام الجزائري حاشا لمن اللي يعرفوا روحهم ها يا خا ودي حنا عطونا سي ان كودو كوم شقولو غير ابري العيد يا فات كودكو يالا ما يجيووناش هذو ملات راح نجيبو لهم جماعتنا تاع مارسي يوبار وباربيس مليونيه الناس كامل اليوم دوما رام على بالهم اليوم لو دوما دمان على بالهم ضرب بالضغط الرسالة واصلة نزيدوا نوصلوها في الإعلام كامل العالمي ما نعاولوش الإعلام الخردة لأنه ما يسمعوهاش نوصلوها الإعلام العالمي ضغط إعلامي الكواليس أوسي الناس كامل قاعدة تخدم الناس كامل قاعدة تخدم راكم شفتوا البارح دروكبا دخل هو و احنا للأسف <تصفيق> واحد لا <تصفيق> يوقف دروكبا كوديفوار واش دخلوا في الكاميرون <تصفيق> باش تشوفوا باللي <تصفيق> راهي الأمر مش لعب وحنا يدفعوا فينا في تمن مش نقول هاكم الكيان على جال فلسطين وعلى شأن الوضع انت في إنتاجنا حلا لم تفلس حلا لم تفلس حلا لكيت نسخنا واليسا جيريه سلام عليك تحيا فلسطين. فلسطين اولى القبلتين الله يرحم فلصين. الشهداء والله يرحم سجناء والله يرحم سجناء الاقصى الله اكبر لازم الشعب يعرف بلي كي الأوكران اوكران شفتوا وش صرا قعد في فلسطين واحد ما يهدر ما معليش ماكرون ما ما ما فاتو باسيه السلام باسي. ورحمه روندي فو ان شاء الله لعرب خويا السلام إيه عليكم إيه ان شاء الله ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله ولا ان شاء الله نحضرو كاع كامل هنا ان شاء الله خو بندير ميساج ولا اي هاك تفضل عليكم ميساج لعبد الله كان على بالك عبد الله سلم معلي اللي هو الله الله وثاني الاخ هشام حبيت نقول بركه ارسال بين عبد الله و هشام لازم نتاحده والله ثم في زجولات فاميليا تخدم خدمه الله يبارك انا مضاني تبع لي الله تاع هشام اللي راح فتح عبد الله الله يبارك فيكم بكونبليتي كل واحد ستيل ديالو خاوتي راه ما كاع لي جزائريين ماذا بكم مر مر رمضان كلنا كاع ان شاء الله يا قدرك علي هشام نورمالمون انا كنت نتبعو نورمال بصح ما تقطعش الامل وزت وزت مرتك كي قلت بلي ما عدنا حتى هذيك المنظمه العالميه منظمه و بعد رحت عيطت لهم ايه؟ و بعد رحت عيطت ايه؟ عيط ال... ايه؟ الله غير هضر البارح قسما بالله غير هضر و بعد عيطت لمشاكر اه هشام بعد عيطت لمشاكر وقلت له بلي انا اللي غلطت هنا بصح ماشي زعما هي روج يحبطوا ما كاينش غير انت اخويا الهضره في الديره ما تقدرش تجي نحتارموك بصح ما تطيحناش خشين فهمت اخويا ما تطيحناش خشين تحتارموا روحك نحتارموك ونحتارموا بعضنا ما تقولناش وانا مشاكرة قال لي وما نقدرش نقول لكم ورى لهم غير شويه ورانا نه وشفنا كاع غير شويه وتكفين هذيك شويه الهضره الملف راه لهيه الملف يدرس غدا ان شاء الله ودون دون دو سمان الفيرديك فهمت يا عبد الله أه عبد الله المشارك مفرغ صح اخويا عبد الله ما يقدرش يجي باسكو عنده لامباشمون الناس بزاف قدام كثر خير الناس اللي بارك الله فيكم والضعب هنا الناس اللي قابلين على ريسكا وبيزور على باقي السلسة للدريكا إن شاء الله نعودوها للديماش Le 2 c'est un dimanche Le 2 c'est un dimanche Le dimanche d'après Parce qu'il faut compter 15 jours le verdict C'est ça 15 jours de verdict c'est un c'est un أحية <تحيات> <تحيات الشعب الجزائر> <تحيات> الناس حراش الصوره الحارس نصوري نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص شنو بولوش را قلبك واش تقول جي شو سيدة ومريض مكسر وريه رجلك وريه رجلك مكسر جيت من السراقول انا لا انا جاف القضيه تاع الجزائر الطريق الوطني راه مقنوع انا الوطني راه ما تضحكوا بركو ما تستهزاو قضيه عادله ورانا ما تجيش القضيه راه قضيه تاع قدم راه يتعدي القدم فاتت كرة قدم القدم راهي ولات قضيه ظلم يا كنا خلاص (باه إذا كان عندي صاك تاعي فيستي، إذا كان عندي شوية ضغط، على بالكم باسكو يا خويا مستربيك واش راك صحتك الحمد لله وانت واش جينا ايه ساعه ولا ساعه باسكو مازال جينا دوزور دوزور دوزور دوزور دوزور دوزور الكوميسير دخلنا دخلنا رحنا لهيك اول مره يجيبوا لابوليس كومين قالك قالك (الأوتوريزاسيون) اوفشيال هذيك اللي راه حاطينها كان جو مزال م... الجمعه اللي فاتت، نورمالمون توجد سو فندروادي غدوا غدوا سي تخوتار، معليش حنا نبريباردوا لأبري رمضان ديجا الناس خدامين، العيد هذيك يا منين جا اخ كريم؟ انا جايه من اليوم تقول لي جايه من بعيد صحيح لا شحال هذيك الساعه شحال الساعه؟ نرجع للزوج؟ اه نو علاه مالك؟ لا On a commencé J'te plutôt, bon. c'est vrai. Parce y a des gens ouais, ils vont venir, tu un est vois. un peu Bah oui, ils 14h. Ils ont h 30 tu vois. Je me je me Je me suis je me suis Je m'a cherché. Vous trop tôt. C'est vrai. C'est vrai. Je trop tôt. Par contre, vous allez refaire ou pas Si tu veux, je peux Ah, si, si, si. Ok, ça, je te le laisse. Je te le Je كنت معاك انا بقول كوميسير. انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك انا انا انا ولكن هذا هو الزوج الذي يحققونه من انا ان يكونوا قد افضل من اجل ان يكونوا قد ان يكونوا قد افضل من اجل ان يكونوا لا بصح قلنا على الزوج بصح قلنا على الزوج لا لا باش نحترموا الاخر تاعنا داروا لنا الضغط هذو لابوليس <تصفيق> والله ما فاتت الزوجة الزوج هذو راهي الزوج أنا واقفين هنا اخويا عندنا الدروان يا أخي. اخي هنا سيت لي بيبليك نو <تصفيق> <تصفيق> رانا واقفين نحكيو <تصفيق> فوالا ونسي <تصفيق> بالاد في لو بارك تو تما <تصفيق> بعد العيد راح تردوها لهنايا اه ردوها محشاشه فوالا <تصفيق> ردوها ردوها الصات تاع تشاكير هنايا نركد هنا اليوم غدا ناخذ هنا اليوم في سويسرا وغدا صباحنا الناس جايين اه دهنب. ديش من بينا Só botei o padrão, olha. Olha, olha. لا لا لا لا لا اللي يهدر على صبعه لي شوفوا كيجيبوا بالمارس تاع بالماضي 35 مقابله سون ديفير. شوف نشرح لك عندك عندك ما خلاصنا ردولو لبا اطينا اطينا بل بالماضي ماشي مني لا لا مش ماشي, من مش انت. ماشي مش لا ما كانش لا ما كانش لا لا ما الماضي، لا خسرنا عنده عنده نسبة تاع المسؤولية في الخسارة. ما كانش ما عندو ما عندو حتى مسؤولية. ما تعرفوش بالو تعرف ما مسؤولية يربح arbitrage. arbitrage. arbitrage. arbitrage. arbitrage. arbitrage. arbitrage. arbitrage. arbitrage. arbitrage. بصح arbitrage. arbitrage. arbitrage. arbitrage. arbitrage. arbitrage. arbitrage. arbitrage. arbitrage. arbitrage. لا بس كما عدناش رجال مكيش او رواب بس كما عدناش رجال <بنباله> عقدان نعفل الصحة ماليه خرج اليو اسمي ملعب لوش انا, أنا البيت الأول كنت الكونت مرتا انا وش قلت له اخويا رحت ليه هاوليك هو ليه... اتسمع في عمارة رحت ليك تريبين وفيزير ميسي عمارة سيد فوبني هو قاعد يشغل معروف للعرس ميسي عمارة احبط روروه بالكف بالكف لاربيتي جيبون خرجوا عينيه. كنا شوفت رورو دمك دسمك كتار زروره في الثيرة. على ما أعلم سنجوي حبيت يكون بركة على ما أعلم. هذاك نجا. ماش هدف سنجوي. هذاك نجا. ذاك نجا ذاك صافي سبع. شوف. مدو. هيك فرح اللي سوينا. صح كرحب خلني في الشركة على بالك. تقولي لي في البلاد نربح ومان. لا لا لا لا. وشتخنا في, في, في الشركة. استغفر الله العظيم وشلون إحنا لا إذا الله واحد ولا شلي كلو. راح نقول لك هذا اللي Ça fait 7 ans, on a des repères. C'est une question technique. Les coutumes et traditions, ça existe. Donc, on a des repères qui je ne là. Je suis là. Je là. Je suis là. Je là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis خرجنا قال خويا بوناط فالاوتي ميم بالماضي قالك انا جيتي هذه في بلادنا وحقرونا سبحان الله في العالم لا مش واليفار، لا ولا لا مش بلو. مش حسين هل عندك الحق من في ان تكون مجرد في مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد هناك السلام تقوله شويه أربعة هلا شو على شو شو أنا؟ أنا؟ أنا؟ أنا؟ على أه؟ راك هنا حتى شو كينان هلا شو هلا أربعة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ونضربوا دورة ليه؟ ايه أه يهب يولي يولي السلام <تصفيق> عليكم تحياتنا لكل جزائري من 01 تحية إلى خويا منصور دويبي وناس العلمة 02 02 شلف نعم استغفر الله العظيم <تصفيق> <صحيح> <تصفيق> كلنا شلف <تصفيق> وناس أنا نحب ولاد فارس بلش غير نسمع معاه سلام الشقايته تاع جالجي سانجيريا قاع هو راهو نشوف بوليس شويه اسمع شغل درنا درنا رابريسيون وبدينا بكري سلام خويا العزيز إيه تقدر تهضر لا انا انا ما عليه تحب تهضر تفضل ورا العيد وقتها ورا العيد ندير لكم اللايف نورمالمون الحد اللي ورا العيد ترويسيم شوف إيه اه اي لايفه عندي منها من شي حطي لي في الفيسبوك لا ممكن ندير لايف انا كيما كيما كيما كيما كيما كيما كيما اي مننا ماما منا اغلق شو في ماما <تصفيق> اي ندير معك واي اوي اني ابوني معك اه مرحبا بك <تصفيق> ناس بسكره ولا من عنابه خيار الناس لا يستر لا يكره لا بدي كرعه من ما تحب اقدرش تمشي ايا ربي يوفقك الله يسلمك خويا ربيكم نتوما ياوم جاوا يتصوروا يا راحوا لا بوليس قول له يولي قول له قول له يوليهم راحوا لا بوليس خويا لعن خويا قول لهم يولهم راحوا لا بوليس ابعتهم لي ايه لهم انا نسيفني باسكو نحمينا اه ساوجي غماليك انا ولينا. حيت <تصفيق> على لارك سي بون لي سي لي. خويا البروجي تاعنا في ميلوز نديرو ان بيرو اسمعوا مليح هادي سي دي تاع كاع حنا واش ميلوز واش لافونتاج، على تشوف في وسط اوروبا. في وسط اوروبا تقدروا كامل. لا 3 انا دوك نديرو Ah il faut faire, faire quoi il faut un faire bureau, un, non, non, un, ça s'appelle l'association des fenecs, voilà. c'est une association. On verra hein. le nom choisira. Euh, les choisira, les Phoenix. voilà, et même les gars des quartiers, oh, quand je vous vois et tout, me dites, ouais c'est Aid machin et tout, là je suis là les gars, voilà, Sophie oui. elle est avec moi, tout le monde est ok, il y a Abdallah de Paris, il va ramener du monde, ouais, on va faire l'association, euh, oh, et le but de l'association les gars, c'est on va un grand match, très un grand match, un grand match. Qui m'a aidé à aller à Cameroun et tout C'est très le monde Demande d'autorisation de manifester, c'est un match. بالماش باش يعرفوا يا يا اللي ولا يزيدو يحشوها لنا انا كاع هنا ليون فالورغانيزي ميم لي جوور تاعنا ديفيكولتي اللي ما يدخوش كيما محرز واحد الوقت لا وحنا لي لازم <تصفحنا> <فعالي تصفحنا> <تصفحنا> <تصفحنا> <بنيشو تصفحنا> من في لقد تصورت الناس فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه سي فيه فيه لهيك فيه فيه فيه الله ي... الجزائر 1 2 فيفا الجزيري 1 2 فيفا اوه <صفيق> <أسفن> <تسجيل> <أسفر> يا غوتي كيكون انت على جزائريك فشي يهضر يشرح له اهضر مع هضر معاه قول له له راك هنا قول له الاستاذ انا اهضر قول له لا راك هنا قول له لا <تضح> <أسفن> راك <أسفق> هنا <أسفن> <أسفن> قول <أسفن> له <أسفن> نجيت <أم> جيت على الجيري اي ما حبيتش نجاهم ولاو لابوليس هاي اش ما كان دينا دي برك هاي هاي ابن الماني انا ماني يا خويا ساهل انا شغل في الصطاد هاديك لا قول لها ديت فوتو برك بالك يحسبوا بلي نورمال قالك لها تصوروا برك اش غاشي صافا اه اه شكون؟ لا زعما سيدي هاني صقفين وقداير هذاك قال لي ما تجمعوش برك بزاف وقداير اه نشوفو بغيتي فوتو برك فوتو برك طاح عليك اه خلاص يعني طاح عليك الضرب هذا رانينا بالضربه تاني يقدروا يضربونا نروح واضرب انا الان نحكم له الأ... شوف لعبولنا الكارطه تاع بريفي مالجري لوتورييزاسيون مالجري لوتورييزاسيون خرج لنا لك حق حق بريفي معليش بريفي مدام جبنا لوتوريزاسيون قال لك ما توقفش تماك بريفي. لوتوريزاسيون قال لك عندك دروات مانيفيستي انفاس كما كنا انفاس. داكور. وهذه سيت اون اوتوريزاسيون اللي عطاها لنا لوبيرو تاع مسيو بعجه. بعجه يوسف. هذا هذا البيرو تاعهم هذا هو البيرو تاعهم. نو نو نو احنا ماشي نوزون باش شاصي لابا با ماشي عاوزونا فهمونا قالوا ما عندكمش لوتوريزاسيون ديفينيتيف. داكوغ باسكو حاطينها لوتوريزاسيون تاع رسومبلومون كيف ما هما الفيلم نديروها هذيك سابخو كيان جور كيما شرحنا لهم السلام عليكم واش راكم سابا لاباس تصوروا لي هيك الفوطو من بعد روحوا باسكو بالواحد يخليكم تصوروا فهمتوا وهذه لوتوريزاسيون سيت اوتوريزاسيون اون اور تختار فيها ربع ساعه نص ساعه المهم ما تديباسيش اقل من الزوج ولا فوق ثلاثه هذا ما كان حنا وانا ديسيدي ماركيو كيما يقول لك نقطه نقطه الانطلاق هي ان ماركي لوكو تاع لي ميديا باش يوصلوا الرساله بصح ان شاء الله وراء العيد هم... ان شاء الله باذن الله تكون لوتوريزاسيون واجده قالنا الكابيني تاع مسيو عاج بسف يغاينو لوتوريزاسيون أه قبل قبل من الفيرديك باسكو الناس لازم تفهم جو الخير اليوم ماشي راحين يقولونا بلي فيها ولا ما فيهاش اليوم ماشي نو اليوم حنا جينا نديرو لابريسيون وغدوه لو 21 راحين مشي يدوروا القضيه يشوفوا لي بروف كاين دو دوسي تاع على الاربيطراج و تاع لا دونك لا اللجنه تاع تاع الكوكور واللجنه تاع اونتي كوروبسيون وتاع يجتمعوا افيك لي ومن بعد في خليت حوايجك لا راه عنده رونديفو برك عيط له تاع الكوميسار <تصفيق> اه تاع انايا مشاكل راه عيط له الكوميسار برك باش يديروا واحد سير مايك خويا اش راك لاباس باش يديروا نقطه نقطه النظام باسكو هنا عندنا لوتوريزاسيون جاو شويه بالعطونا قال لك سي بريفي وهو كانت عنده لوتوريزاسيون مي بون ليسونسيون راه ملاح معنا ما شافوا والو لحد لحد مور مور العيد ان شاء الله يشوفوا لوتوريزاسيون فينال يعطوها لهم مورا العيد ان شاء الله وحدة. شكون ها هو عيط بدا يعيط للابوليس بدا يعيط بدا يعيط شكون هذاك اللي داير تاع تاع بن الشيخ؟ اه هذاك داير الاربيطراش وداير الاخر بن شيخ اه حتى شو اسمه بو حنيكه كيف عاودوا يعيطوا لهم؟ ايه ايه ما كان والو الناس قلت له قلت له لا وراه لهم ها هو عيط للكوميسار تاع الزريخ وراح يشوفوا عندهم لوتورييزاسيون شوف عندك عندك ساعه دير فيها واش حبيت تسمع يا ربع ساعات شوازين المهم ساعه تلحق, تلحق. ما تلحقش هذيك او عيط له برك الكوميسار تاع صبراني هاي من هي إيه صا... صان... في 400 كيلومتر بور دي 1 2 3 فيفر لارجيري ها, ها قولها بي, بي با صحه نجيب نص محطوطين إذا كانت موجودة فيها، تصور، كانت موجودة تصور. إذا كانت موجودة فيها، تصور كانت موجودة فيها، إذا كانت موجودة فيها، إذا تصور؟ خليهم ممكنش. مش كاش انا غادي دير انا لا تري دونير لا دونير مش انا انا شاوي ايه ايه. اه واش من اللي لا زعما انا ما بعت انا سبيت تبون في اللايف ماشي بعتي الصف زحمه. لا لا ما للصف ساميكو آه من بعد لقيت آه. آه آه الماتش راح يلعب قلت له واني راح نلعب نتفرج الماتش الحمد لله حتى ديك الصفه تاع الف هذا ما كان هذه هي لي صور التليفون وكي قلت لهم في اللايف وفهمته آه <تصفيق> <تصفيق> خلاص ما مشكل حتى مشكل واحده بيان واضح توته لا توت يحبك صوفيا ها ربي يعني شرف ليا حتى انا وكنولهم كل الاحترام والتقدير ان شاء انا وكون خوتي يقولوا لي علاه دخلت انا ماما اه خلاص, خلاص. شنو انا اللي عابصق هنا وين تحبوا كيما تحبوا وانا بغيت نسقسيكم حاجه واحده كاين الناس ناس, ناس. كنا راك تقول صوفيا لا داخلت تراكم سؤال ماليشا نظر على راه تماك هاي جاوبوني شوف درت ما دار انا درت ما دار انا سبيت تبون قلت انت تفرج الماتش قال له قلت له تفرج الماتش تحب يديني يديني ما دانيش ما ديبوز ما ديبوزاج بيا بلاص الناس ملاح تبون الناس ملاح هذاك الناس ملاح روحو ماشي مشكل الناس ملاح كاع رانا نسمع لو ستاتيو تاعو لو ستاتيو تاعو ستاتيو تاعو الجمهورية تاع كل مول تقدر تنقده تقدر تنقده كاين حاجه ما تعجبنيش قلت له نقولها له بصح السب والشتم هذيك تولي في اطار اهانه رئيس جمهوريه مهامي ومن بعد هو دار لمشم طحت انا في لمشم في هذوك 70 70% هذا ما كل الناس راح يدخلوا وين خيانه وكلش انا هما غير بيجي المهم رانا هنا على جال الماتش كيفاش ان شاء الله باذن الله كيما قلت خويا عمي عبد الله هك تو هونديراك ها عمي عبد الله عبقالك حيجيب كاع بارباس كاع ايوه نجيبوها نجيبو روبي بارباس ايش حاجه نخلي قدام السيد واقف قلت نجيبو مي علاش شو المهم هذا في قوتنا صوفيا تعيطنا الله يحفظك صاف ديتوها لافونس ما ديتوش السيد دابا جا جا نوزا باسكولي هذاك غير شافونا خافو امم <تصفيق> هذا <تصفيق> لك يا لك خو مازال مع رمضان تولي يا انا <تصفيق> ما ني... انا, ما ني... انا ما في فرنسا جيت في فرنسا نقول لك واش ندير انا راني <تصفيق> في سويسرا واش يقولوا لي واحد راه لك وراح لا لا ####يما هونجري أه هونجري أه شوفو لي زاجير هادي غير_واضح... غير_واضح أو ميساج ليك بن شيخ افك تو ميري والله لا نعم أه! نعم لا كات ان لا طاحنا طاحنا ما معقولش درنا مينا لي فيديو زيد نصاحب داكور باش العالميه المكافحه على يقول لك على الجزاري ما يستعرف بها أنا في 2009 مصري قال أنا بلادي كانت وعنا الشيخ هو سلام قاسي سعيد لازم يروح بالماضي لازم يروح له لا لا لازم نمرضوه لازم كي قال لك زعما انا ما نخافش قال ما هكذا خال... زعما ما نخافش انتم كاع تخافوا لا لا احنا ما نخافوش احنا نحبوها بالماضي سي با لا ميم جور دير النص واش دير بالماضي دير الربوع واش دير بالماضي كيما <تصفيق> نهضروش عليه كيما نهضرو عليهم الشيخ طارق يلقاس ويلقا دراهم ما هو جديد اه الشيخ وش راك حاجه الجزائري ما ينباعش وين الادين احنا ما نباعوش احنا عندنا نسانه جايين رجال نسانه رجاله هي دبروا انتم وين تكونوا باسكو ما عندناش وين نلقوكم ندخلوكم لبسها وزيد عليها انا في لا هذا نوخروه وهذا نديروه وحنا, وحنا دارو عليك دارو عليك عايب عليك وتخلي أنتصر راه كيما ماجر. كان نقي كان بيا هو حكم مالونطريون تاع ليكيب ناسيونال عفس كاع بالمارسيليا هذيك والله غير ما الله غالب ما قريتوه كل وقت بوقت ما دي كل دي وقت الجينيراسيون يقرأوا بالماضي قرا قرا في قات قرا داير شوف شوف قرا ما ركع هذيك شابو تو دير كاش واحد فيهم غاته كاع جبدوا فرحوا بيناتنا فرحوا لازم بالماضي <سؤال> إيه بالماضي فودينونسيها فو خلينا من لبيرسون تاع برما رانا لا, لا فودينونسي قالك قالك يا دي من كي يفرحو كي يخسرلنا هذا الدرابو راه اون فيها ما ####هادا وين فهمنا على فرنسا قعدت مية عام تنين تلاته ميتين لا ويلي# لا ويلي الناس ماشي هما ما هماش حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة حاجة ان هذا الله هذا ما يجيبش كالعادة هذيك البلاد يا خويا هربنا منها صيفري. بصح مشي غردنا سافو با دير اللي نكرهوها ان شاء الله نكرهوها نكرهوها نكرهوها نكرهوها هربونا في ولادنا بون جماعه عندي لكم تحيه <تصفيق> نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن تريكو برك ها؟ جيب حواجي برك حواجي مرميين هنا واه، اشتغلت. واي، اشتغلت. واي، اشتغلت. واي، اشتغلت. واي، اشتغلت. واي، اشتغلت. Juste un message, hop, envoie-moi euh, juste un message. Sophie, ah, tu m'envoies un message. c'est si, bien, Tu Si, sûr. Tu un mille C'est Qui veut je me cache des preuves Ou le mille neuf la commission elle va étudier avec les deux, le, le dossier d'arbitrage. Il y a dossier deux, de y a de deux de dossiers. Le dossier de la corruption avec les preuves, les chakras, et le dossier de, de l'arbitrage. Oui, C'était flagrant avec les deux, avec les deux, les deux arbitres, avec les preuves et tout, quand yeah. ils lui ont demandé de revenir sur le bar. Et, et la corruption, c'est ce qui s'est passé avec les dossiers de Khamadja avec un dossier où il y a Je ne La décision, le verdi, dans 15 jours normalement. Bon, demain, demain, demain, demain c'est l'ouverture. L'étude de dossier devant la commission d'éthique et, et, et de, de corruption et de et de recours. Donc il y a les trois. Et moi ils sont indépendants de la. Tu m'envoyes message. Ouais, ah, d'accord. Que... Je te laisse tout ça, tu prends. D'accord. D'accord. Courage. Cool. Ah, je sais pas qui passe avec qui euh, Ils sont avec, tu sais, la partie. Juridique. Ah, c'est ce que tu. Ah, oui, d'accord. Ah, faut que je, re... faut que j'aille sur le site moi, pour comprendre tout ça. Là, c'est, c'est pour la prochaine. Euh, le dimanche, le, le dimanche, l'Euro à De toute façon, je tu mon numéro. Je J't t'appelle, je te dirai. بون معه اروح أعطينا تحيه العالم اروح اروح لي منا من دير تحيه العالم وهنا نشوف. العالم تاعنا وين نروحو نروح تحيه العالم الجزائري والفلسطيني ولاد حربين اه لا عيط لكميسار تاع زوريخ اه وي دوك يعطينا لازم يسيني في بلاصتنا سيا كوا كو سوسوا عنده روح نروح لو رابور برك أه، تحيه الى كل الشعب الجزائري من 0158 تحيه الى الجاليه الجزائريه خارج الوطن وخاصه الجاليه كي نقولوا الجاليه خارج الوطن وخاصه الجاليه تاع القطرب بربى ان شاء الله رانا جايين تحيه الى الجيش الوطني الشعبي بسكي الثلاث جو البحر جو البحر <تصبح> <تصبح> جو بربح جو بربح جو بربح والكازرما تاع قرش وكره تاع الخونه تاع امير ديزاد 166 كلوشار تاع الزيتوب و ومخيوبه ونفلطروط الصخريه وكل كلهم كلهم كملوا مع الاكيب ناسيونال وتشوفو تحيه الى الدرك تحيه الى الجيش الوطني حمايه الوطن تحيه الى الشرطه بيان اربعة اس بي اس او بي بي ار او دي ار جي تحيه لكم والمجد والفخر لشهدائنا الابرار ان الله يصرنا